طبعاً ما انتي السبب يعاني طبعاً انتي هو انتي بتعملي حاجه فعادة انتي يلا حبيبي تعال نبني لك الارض في